סוב לסוב, סוב לסוב, מנהים וטוב חנוכה, הולכת טוב אליה סגבונים אז בני ראשון, אתה מוכן ידידי איטיות? תן ברור, רק שאני לא איטיות איזה טוב, לא משנה, בואו נתחיל ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם אשר כתבי צוותה של חנוכה لما كل بوير باش ما لو امرت استمش بالدلك امرت لي خلي استمش بشمد يا ديوت اه اوكي خنوكي ليش ذوبلت لا